Sziasztok! Sajnos is vagyok, személyiségfejlesztő mentor. És pároknak segítek, hogy olyan kommunikációs formát megtanulni, amivel sokkal könnyebben tudnak egymással beszélgetni. És ön- és sorsismereti utat is bejárunk közben, hiszen Fontos, hogy megismerjük önmagunkat, hogy valójában meg tudjuk találni azt a párt, akivel boldogan tudjuk érezni magunkat. És ehhez két dolog kell. Az egyik, ami a legfontosabb, hogy kellően megismerd azt az embert, aki vagy, kellően megismerd azokat a helyzeteket, motivációkat, életutakat, sorsutakat, amiben élsz, és akkor így fogod tudni megtalálni azt a párodat, akivel hosszú boldog kapcsolatban lehetsz Én annak idején azért kezdtem el ezt az ön és sors utat, Mert 23 évig éltem házasságban, és egy súlyos szívbetegség következtében elvesztettem a férjemet. És akkor ott maradtam két kamasz fiúval, egy olyan munkával, hát egy olyan munkakörrel, egy olyan munkahelyen, egy olyan munkakörrel, ami már már nem motivált, nem töltött fel. És akkor annyira meg volna érteni azt, hogy, hogy ennyi az élet. Tehát, hogy megszületünk, aztán kitűzünk célokat. Mi is a férjemmel már családalapítás az volt az első számára. Ő már eleve tíz évvel idősebb volt, mint én, és fontos volt számára a család családalapítás. Én előttem ő már élt házasságban, és abból a kapcsolatukból nem született gyermek, mert az akkori felesége, Mert az akkori felesége nem tudott ebben segítségére lenni. És, és akkor nagyon fiatalom megismerkedtünk. Én ebben is nagyon fiatal voltam, 23 éves, ő pedig 33. És nagyon érdekes egyébként, hogyha a sorsutamat nézem, mert én először őt 16 éves koromban láttam, még az, az első feleségével, és akkor nagyon rácsodálkoztam arra, 16 éves lányként hogy fú, hát, micsoda csak a pasita jól néz ki. És, uh, hm. Kívántam magamnak, hogy ó, bár bárcsak nekem is egy ilyen klassz férfi lenne a társam, a férjem, úgy el tudnám képzelni. És akkor ez a gondolat, ez apa is maradt, és én nem is találkoztam egyébként a férjemmel addig, amíg aztán édesapám kapcsolata által egyszer összeputottam édesapámétnál vele. Ő akkor még nős volt, házasságban élt, és én valahogy megfogadtam magamban, hogy hát nős férfi, sosem kezdek. Ugye nem hosszú volt a mi kapcsolatunk egy év volt, amíg ő nagyon érdeklődő volt irányomban és nagyon sok mindent megtett, olyan dolgokat megtett, hogy ezen megdövendtem, értem nekem, én akkor Miskolcon albéletben laktam, hát nem is tudom, hogy erről hogy tudjátok, azért szeretnék erről így beszélni kamerá előtt őszintén nektek, mert azt tapasztaltam az ügyfeleimnél és a pácienseimnél is, hogy nagyon nehezen tudnak beszélni az életükről, és azt gondolják, hogy itt valami olyan dologról kell nekik beszélni, amikor eljönnek hozzám, ami esetleg szígyellivaló, vagy ami nehézség volt. Szóval én egyszerűen csak úgy sztorizgatni szeretnék velük, hogy úgy megismerjem az életüket. És tudjátok, nem mindenki egyforma. És ez a jó bennünk, hogy teljesen különbözőek vagyunk, külsőleg is különbözőek vagyunk, meg belsőleg is különbözőek vagyunk. És, és olyan, aki nagyon nehezen tud beszélni az életéről. Van, aki gyors eredményt szeretne. Az ön és a útban kevésbé vannak gyors eredmények. Én azt szoktam mondani, hogyha valaki gyors talpaló tanfolyamot szeretne, akkor nagyon-nagyon sok kollégám, és nagyon-nagyon sok tréner, kócs, és edzők vannak, akikhez el lehet menni, és akkor tanulni különböző kommunikációt, különböző önismereti utat. Na de aki hozzám jön tanulni, az a komoly munkát fogunk végezni. És egyszerűen csak beszélgetünk az életéről, az én életemről is, az élethelyzeteinkről, és arról, hogy mi volt az az életében, ami örömöt, boldogságot okozott is, megjegyek azok a dolgok, amelyeket most átértékelve másképp lehet, mint mondjuk akár a kapcsolatuk elején, most itt ugye párokról beszélek, vagy esetleg házastársakról. És ez a lényeg. Amikor erről beszélgetünk, úgy jönnek azok a pontok, amikor találok egy olyan gondolatot, egy olyan mondatot, ami oda jölik. abba a szituációba, abba a helyzetbe, hogy mi ez. Pontosan hogyan lát rá önmagára, mint egy külső néző. Hiszen mennyire jól tudjuk, amikor beszélgetünk valaki mással, hogy neki mi a problémája és mi a nehézsége. Milyen jó tanácsokat tudunk adni, hogy hát ezt így, meg így lehetne csinálnod, vagy úgy, meg úgy kérem, milyen nem úgy csinálod, hát látom. Na, de amikor rólunk van szó, akkor milyen külső nézőt tudunk felvenni? Hogy tudjuk nézni a saját életünk filmjét? tudjuk úgy nézni kívülről. Mikor filmet nézzünk, akkor is milyen jól tudjuk, hogy na, ott mi fog éppen történni. Mi, miből következik. Na biztos ez lesz a sztori vége, vagy ide beraknak még egy csavart. És a saját életünket tudjuk kívülről nézni? Hát mindig csak belülről nézzük. Pedig fontos lenne, Kívülről is önmagunkra nézni, hogy éppen abban a kapcsolatban, éppen abban a vitában, éppen abban a konfliktusban, vagy éppen abban az örömpercben, vagy örömórában, hogyan működünk, tesz minket boldogká, mitől vagyunk dühösek, mérgesek, haragosak, És tulajdonképpen én azt mutatom meg az ügyfeleimnek, hogy éppen abban a helyzetben, abban a szituációban, egy helyzetgyakorlatban, amit felveszünk, hogyan működik. És ezt beszéljük ki. Először is kijelentzem, másodszor pedig megtanítom azt a kommunikációs formát, ahogyan érdemes önmagunkban felismerni azt, hogy nekünk mi fáj, miért fáj, és miért pont az érintett meg bennünket. És utána megtanítom azt, hogy hogyan lehet ebben a kommunikációs formában kifejezni magad, úgy, hogy érvényesüljön a te akaratod is, de ha lehet, akkor a másik semmiképpen se bántódjon meg és sérüljön. Ez egy empatikus együttérző kommunikáció, amit aszertivitásnak hívnak. És az aszertivitás maga egy olyan folyamat, amikor először magamon azonosítom be, Hogyha nekem valami fáj. Vagy valamilyen haragos vagyok, vagy dühös vagyok. És akkor elfogadom, hogy én most néves vagyok, én most dühös vagyok. Na de miért? Mi okozta ezt nálam? És erről jó, milyen tudunk beszélgetni. Ne ez az igazi önismeret amikor mélyen is őszintén el tudjuk mondani egymásnak, hogy az nekem miért fáj. Nekem fáj. Nem mondhatom azt, hogy ezt ő okozta, hanem a másik velünk szemben álló fél, az csak létrehoz egy helyzetet. Mondhatnám azt, hogy Képzeljük el az életünket egy színdarabként, ahol mi színészek vagyunk benne és játszunk. Milyen szerepet vettem föl? Mikor színházba mész vagy moziba ülsz, akkor mennyire jól látod, hogy az a színész milyen átéléssel például ad elő egy szerepet. Milyen jól játsza. Hát, mi ugyanígy játszunk a saját mindennapi életünkben. Különböző szerepeket veszünk föl, hogyha magamból indulok ki, akkor hol nő vagyok, hol díva, hol anya, hol munkatárs, hol szülő, hol szomszéd, hát mindegyik egy szerep. és nem mindig viselkedünk mindegyikben egy formán. Van egy alaptermészetünk, és ezt nagyon szeretem kielemezni egyébként, mert ezzel kezdem, hogy minden ügyfelemnek, paciensemnek elkészítem a kronobiológiai pszichogenetikáját, ami a született természetes viselkedési, működési üzemmódja. Ezen egész életünkben ezek egy alaptermészetet mutatnak, amit te megkaptál a jóisten és innentől kezdve ez egy csodálatos életút, amit ezzel az alaptermészettel képesek vagyunk leégedni. Szóval kapunk egy alapvető érzelmi működést, kapunk egy alapvető mozgási temperamentumos működést, és kapunk egy jobb és bal és intellektuális értelmi szellemi működést. És az alapján már rögtön látom, hogy a személyiségednek a veled született természetes viselkedési módja hogyan nyilvánul meg. és akkor már látom, hogy mi az, ami beindít téged, mi az, ami motivál, mi az, ami miatt nagyon könnyen meg tudsz haragudni, sértődni, mert ez mind benned van, az alaptermészetedben. És ez a kanobiológia pedig Megmutat. A kronobiológia természete pedig kimutatja, és nagyon részletesen le van írva, hogy hogyan működünk. Ez egy alap. És akkor erre még rájön az, ahogyan abba a családba, ahová beleszülettél. És az sem véletlen, hogy ebbe az országba születtél. Az sem véletlen, hogy abba a családba születtél. Mert ott van egy sorsút, egy sors feladat, amit érdemes megtanulni és megfejlődni ebben az életünkben. Ezt a sorsutat és sorsfeladatot is meg tudod találni, hogy erről is beszélgetünk. Felszére tudjuk hozni. És akkor igazán fogod tudni, hogy mit tesz boldogká, mikor érzed magad szabadnak, milyen útvonalokon tudsz eljutni oda? És jelen pillanatban a mostani helyzeted, ahogy látod, az miért tölt el téged például párkapcsolati szinten, vagy akármilyen más szinten munkavilága, testi szülői kapcsolatvilága, tehát az ön és ismeret, az egész életünk különböző területére ugyanolyan jó hatással van. Ki terjed? Azokban mondani, hogy mi útkeresők vagyunk. Keressük az utunkat ebben a világban. Kik vagyunk, mik vagyunk, hogyan működünk. Egy hete beszéltem telefonon az egyik ügyfelemmel, mert felhívott, mert nehéz párkapcsolatom van túl, és a vállását követően szeretett volna még egy pár dolgot rendezni. És beszélgettünk. És És most elakadtam, nem értettem, hogy mit akartam ebből kihozni. Hát, tényleg elakadtam. Én az a típus vagyok, aki... Szeretem most pontalanítást, szeretem, hogy a gondolataim, ahogy bejönnek, szárnyalnak. úgy vannak jó meglátásaim. Mindegy újra kezdtem ezt a részt. Szóval akkor, amikor beszélnetek az ügyfeleimmel, akkor rájuk figyelek. Csak hallgatom őket, hallgatom. És amikor látom, hogy elakadtak, akkor segítem őket tovább lendülni. Az életünknek azon a területén segítek tovább lendülni, amire éppen igényük van, ahol van a nehézségük, elakadásuk. Közben azért ez úgy működik, hogy egy része Ez a folyamat. A másik része az pedig egy beszélgetés, ami egy nagy játék. És a játék részeit tanuljuk mintha egy színházi darabban játszanánk egymással. De egyébként kérjük az életünket. Játékban. De sokkal jobb játszani, mint búslakodni, megszomorkodni. Annyi minden kaptunk olyan jó dolgokat az életben. És olyan szomorú vagyok, amikor sokan csak a rossz dolgokat veszik észre. Igen, nekem is vannak rossz napjaim. Nekem is vannak nehéz helyzeteim, amiket megélek. De hát akkor tudatosítom magamban, hogy ma ez egy ilyen nap. Így keltem, Na, Nem működik az internet, szakadozik. Beszéltem a szolgáltatóval, vizsgálják, nem találják a hibát. Bemegyek a szolgáltatóhoz, megint nem találják a hibát. Most akkor ez üljön rá az egész napomra? panaszkodjak, mérgelődjek egész nap. Hát, ilyenkor azt szoktam mondani, hogy hát hozok egy döntést. Paszonkodhatok egész nap ezen. Hogy azt mondom, hogy oké, okay, ez meg fog oldódni. Ha nem oldódik meg egy két három nap alatt, akkor még mindig utána tudok menni, hogy mi a helyzet. Akkor nézzem azt, hogy hogyan tudom működtetni, mégis azt, hogy legyen netem, vagy telefonon el tudjak kérni bárkit, megnézem akkor a magam körül azokat a lehetőségeket, ami éppen adódik. Ha azon fogok egész nap dühöngeni, és azon fog kattogni az atyam, az megoldás lesz. És ugyanúgy működik a párkapcsolatunk is. Hogyha elkezdek haragolni a másikra, attól megjavul a kapcsolat. Mondott nekem valami olyat, ami rosszul esett, és ott hagyom, rácsapom az ajtót. Attól változni fog a helyzet. Elkezd velem ordibálni, és ezt megteszi naponta. Többször én meghallgatok, vagy visszaordibálok. Attól változni fog a helyzet. Minden nap ordibálni fogunk egymással. Sokféle üzemmód van, ahogyan működni tudunk. Sokféle játszma, sokféle játék. Hm, hiszen társas lények vagyunk, társas játékot játszunk minden nap. Reggel fölkelünk, belemézünk a tükörbe, de én is szoktam mondani magamnak reggelente. önte. Hm, Ezt a ráncot itt kiérdemelted, vagy ezt itt. Na de jó, mosolyogjunk egyet a tükörbe, és menjünk tovább. Mert ha egész nap azon fogok alkódni, hogy lett egy ráncol több, akkor attól nem lesz az a ráncot. De változtathatok rajta elmehetek egy botoxos kezelésre, és a már így fölök nézni. A vasolyó is ilyen lesz, nem pedig természetes. Tehát, az én számomra, az én világom az annyira kerek. Már mindennek van jó, és mindennek van rossz oldala. Honnan nézem? Az a kérdés. Ha valaki mindig csak a rossz oldalakat nézi meg, hiszen emberek vagyunk, hibázunk. Fú, hányszor? Én is. Na és akkor? Hogy tudom jóvá tenni? Én azon gondolkodom. Valakit megbántottam? Hát, bocsik. Ma ilyen napom van. És akkor leírom, vagy elmondom. Ma ért engem ez és ez, tiszta, frusztrált lettem, idegbeteg, most kidühöntem magam. Ne haragod. De amikor bocsánatot kérünk a másiktól, akkor az azt is jelenti, hogy legközelebb odafigyeljek arra, hogy ne oldítsam le a fejét, azért, mert nekem van rossz napom. De bocsánat ki is akkor ér valamit, hogyha legközelebb már másképpen teszek. Nem ugyanúgy fogom leordítani a fejét, hanem azt mondom, hogy figyelj, ma nagyon rossz van. Ha lehet, akkor most tudom én, leveszéljünk egy-két órán keresztül. Aztán majd, ha ezt fel, na és a férfiakra ez inkább érvényes, mint ránk nőkre. Mert mi csajszik, mi érzelmi lények vagyunk, nagyon, persze a férfiak között is vannak ilyen tipológiával rendelkező, érzelmi tipológiával rendelkező egyének, na de mi ők. Mi nem szeretjük kiplegykálni a nehézségeinket, a problémáinkat, Nem van különbség férfi és nő között. A férfiak pedig, ti férfiak, drágáim, nagyon-nagyon-nagyon nehezen akartok az érzelmeitekről beszélni. Egyszerűen azt érzitek, hogy ha az érzelmeitekről kezdtek el beszélni, akkor biztosan sérülékenyek maradtok. Ne? Akkor maradtok sérülékenyek, drága férfiak. Hogyha nem fogtok beszélni az érzelmeitekről, akkor fogtok a legjobban sérülni. Tudom, tudom. Itt is különbözőek vagyunk. De vannak olyan emberek közöttünk, akik nagyon-nagyon pici érzelmi mozgást tudnak elviselni. Ez is benne, benne van a velünk született természetes személyiség módunkban. Külön-külön. Típusonként. Igen, tudom. Sokszor hallottam már azt, hogy jaj, ne tipológiázzunk, meg skatuljázzunk be embereket, meg stb. stb. Ettől még annyira hasonlóak vagyunk ebben a természetes felünk született viselkedési módunkban. Itt van egy alap. És utána jön hozzá az, ahogyan minket neveltek a szüleink. És az a környezet, amiben mi felnőttünk és szocializálódtunk. Ha annak idején másképpen segítik az utamat gyerekként, akkor ki tudja, hogy hol lenne most. És ez a másik üzemmód, amikor elkezdünk visszamenni a múltba, és azt gondoljuk, hogy majd a múltba visszamenve meg tudjuk változtatni a jövőnket. Nem. A múltba visszamenve annyit tudunk tenni, hogy tudomásul veszünk azokat a dolgokat, amiket ott tévedtünk, vagy elrontottunk, mert úgy érőzzük, hogy elrontottuk, én mindig azt szoktam ilyenkor mondani, hogy nem, mindent jól csináltunk. Az akkori tudásunknak megfelelően a legjobban csináltuk. És közben most már a jelenben tanultunk belőle. Rálátok arra, hogy mit csinálnék a múltamban másképpen. De már nem tudok visszamenni és kiabítani, mert az meg megtörtént, igaz? Hanem itt a jelenben tudok rajta mindig változtatni. És az építi majd a jövőt, vagyis a jövőnket. Külön-külön, élenként. Ez a most szerintem senki se kivétel. A múltat nem tudjuk végképp eltörölni, mert az megtörtént. De a jelenben képesek vagyunk észrevenni a jó és a klassz dolgokat, a nehézségek mellett is. De valaki azt mondja, hogy baj, ilyen baj, meg olyan baj, meg ilyen betegség, meg olyan betegség. És én mindig erre azt mondom, hogy mi lenne, ha ezt a bajt, meg a betegséget egyszerűen csak egy helyzetként kezelnéd. Van most, egy élet, van most az életedben egy olyan helyzet, amivel érdemes kezdened valamit. Ha betegnek érzed magad, akkor javíts rajta egyszerű mondjuk, hogyha fáj a fejünk bevenni egy fájdalomcsillapítót. Én például sos eszövek gyógyszert. Semmiért. Mert hogyha fáj a feje, akkor vannak rá különböző mozgásgyakorlatok, amiket elvégzek. És ha iszikek ha nem, pillanatok alatt elmúlik a felfájásom. Sőt, hál' Istennek! Nekem sose vagy nagyon ritkán szokott fájni a fejem. De akkor tudom, hogy mik hozzá az utak. Megismertem önmagamat annyira, és megismertem a, a hozzáköthető olyan ö, testi technikákat, amiket el kell végeznem. És pillanatok alatt el tudom mulasztani a fejfájásomat, ha lenne. De ugyanígy van a hátfájásom, a karfájásom. Mindig kerestem rá egy olyan mozgáskultúrát, egy olyan technikát, amit önmagam meg tudok csinálni. Ezt egyszer kell csak megtanulni. És egy fél nem kell utána. Ezt tudom csinálni az autóban, vezetés közben, ezt tudom csinálni a munkahelyemen, ezt tudom csinálni nyaralás alatt, bárhol. Nem kell elmennem a gyógyszertárba, gyógyszertről is fizetni érte, ez itt van, velem van, hanem egyszerűen csak fogom és megcsinálom. Szóval nagyon sok mindent átértékeltem az életemben. Az utóbbi 9 évben, de inkább azt mondom 10 évben. Mert 9 éve vesztettem el a férjemet. Lehet, hogy ennek a videónak az elején már említettem egy súlyos szívizombetegségben, és most arra gondoltam valamelyik nap, hogy Istenem, ha én tudtam volna 9 évvel ezelőtt ezeket a technikákat, amikkel most rendelkezem, akkor talán még a figyeljem is De hát ennek így kellett történnie. És azért kellett valószínűleg így történnie, hogy én most ezt az utat járjam be hogy tanuljak, fejlődjek. Lehet, hogy enélkül a tragédia nélkül még mindig ugyanott járnék. Ugyanazt a munkát végezném, aminek voltak gyönyörű dolgai, de úgy éreztem, hogy az már nekem kevés, én többet szeretnék, fejlődni akarok. Én már úgy éreztem, hogy abban a kereskedelmi részben, ahol egyti dolgoztam, az már nem az én világom. Az már kevésbé tudja nekem azt az örömet adni, amit addig. Mert nagyon szerettem azt a munkámat. De valahogy úgy éreztem, hogy valami másra vágyok most. Elég volt 30 év a kereskedelemből. És akkor belegondoltam, hogy Atya Világ 50 éves vagyok és tulajdonképpen én már erősen középkorosztálynak számítok, 50 évesen. Akkor most mi legyen? Ettől már fiatalabb biztos, hogy nem leszek, csak idősebb. Tehát akkor most hogy elkezdek tanulni valamit, valami újat, ami érdekel? ami feldob, ami feltesgeti a véremet, ami, ami felizgat, és akkor egyszerűen csak foglalkozok, foglalkozok, foglalkozok vele minden nap. Nekem néha úgy elmegy egy napom, készítek el, hogy észre veszem. Imádok írni, imádok beszélgetni az ügyfeleimmel, imádom a munkámat, imádom a sikereiket. Ha egy nap csak egy ilyen picivel jutunk előrébb, az már óriási siker. Hiszen az életét változtatja meg. És higgyétek el, hogy amikor olyan emberekkel foglalkozom, akiknek súlyos betegségei vannak, akár érendszeri akár dovanatos, Szóval az ilyen pici siker önismeretét szinten is óriási tud lenni. Csodával határos. És amikor látom, hogy mosolyognak, és már nem szomorúak, már az is egy akkora siker, ki minek nevezi a sikert? Például. Hát én ezzel úgy vagyok, kézzeljétek el, hogy nekem már sokszor az is siker, hogyha töljön, megcsinálom azt, amit elterveztem aznap. Kipipálom, és este örülök neki. Ha! Nem a ahogy örülök. Majd volt voltál, mindent megcsináltál. Tehát kinek mi számít sikernek? Vagy például megfőzök egy jó ebédet, és sikerül. Mert igen, van úgy, hogy annyira belefeledkezek például. Egy beszélgetésbe, vagy, vagy egy írásba, de általában az írásba abba szoktam belefeledkezni. Hogy odaégetem az ételt? És a bobosszankodjak rajta? Hát persze, hát megvettem hozzá a sok alapanyagot, kifizettem jó sok pénzt érte, majd beletettem a munkámat, és egyszerűen olyan dinka voltam, hogy leégett. Hát akkor ilyenkor szoktam mondani, hogy Emese, ennek az elem a konyhába, és írjál itt, meg itt legalább. Megérzed, hogy szaglik az ég is, és akkor nem égetem le az ételt. Tehát, hogyha úgy vezem ezt fel, és magamra, hogy nem tragédia, pedig sokszor az, mert lehet, hogy az utolsó pénzünket fizettük ki arra az ételre. Tehát, hogyha jelenben vagyok, és odafigyelek, és nem egyszerre több felé, és ugyanez érvényes a párkapcsolatra is, vagy szülőgyerek kapcsolatra. Tehát ha dolgozom, akkor ne főzzek, ha főzök, akkor élvezem a főzés élményét, öhönét, akkor csinálja a olyat, amíg fő az étel a tűz helyen, ami ott tart engem, és tudok rá figyelni. De ha kimegyünk a térből, akkor a figyelmünk is elveszik. Ez ugyanígy van. Amikor én gyerekekkel játszok, akkor én lemegyek gyerekbe. Mert a gyerekkel, gyerekként lehet játszani. A legnagyobb élvezet. Én imádom az unokahugaimat, az unokaöcsémet. Tehát én úgy tudok velük játszani, hihetetlen. Egyszerűen gyerekként. Négy kéznább szabadgálunk, autózunk, tilitolizunk, jövünk, megyünk, fogócskázunk. Én megyek vissza gyerekbe. Nekem is borzasztóan jót tesz, amikor is lehetek, és nem kell komoly szakértőnek, vagy felnőttnek látszanom. Nyilvánvaló, hogy eléggé furcsa lenne, ha mondjuk egy szakmai találkozón lennék gyerekbe. De hát, a jelenben meg kell néznem, hogy kivel vagyok. Meg kell néznem, mi az a közeg, és akkor a közegben ugyan érdemes viselkednem. Én ezt szoktam mondani, hogy ha kedves vagyok bárkihez a világon, bárkihez, legyen az bármilyen korosztályú, bármilyen nemzetségű, bármilyen bőrszínű, bármilyen nyelven beszélő, ha én mosolyogok rá, és kedves vagyok hozzá, akkor ugyanazt fogom tőle visszakatni. Még a legdühösebb, legmérgesebb embertől is. Nyilvánvalóan nem fogok egy áldásgyilkoshoz oda menni, hogy jaj, de szeretne. Tehát a helyzetet is azért felmérem. Ha látom, hogy valaki, akkor nem fogom keresni vele a kapcsolatot, hanem inkább elkerülöm. Mert azért szeretem az életemet, meg a testemet. Tehát helyzetfelismeréseket is tanítok. És azt is tanulunk. Sok mindent tanulunk. Hát már ennyi. Köszönöm a figyelmet. Ha tetszett, amit itt hallottál, akkor adj neki egy like -ot. Ha nem tetszett, akkor tartsd meg magadnak, mondhatnám én, mert akkor megszólal az egóm. De hát, már csak ilyenek vagyunk. Emberek vagyunk, gyarlóak vagyunk, tudunk dühösek lenni, Tudunk jó pofák lenni. Tudunk nagyon aranyosak és szívességek lenni. Meg tudunk nagyon gonoszok is lenni. De hát ezek mind mi vagyunk. Sajtunk múlik, hogy döntünk. Hát köszönöm a figyelmet. Ha valami eszembe fog jutni, akkor ugyanígy elmondom, és majd felteszem. Ha pedig velem szeretnél együtt dolgozni az ön- és sorsismereti utadon, és tanulni egy olyan kommunikációs formát, amivel sokkal jobban tudsz érvényesülni az életedben, és sokkal jobban megérted az embereket, meg megérted azokat a viselkedési módokat, meg helyzeteket, ami van körülötted, és tényleg változtatni szeretnél, és megtalálni azt a párt magadhoz, vagy abban a párkapcsolatban, ami amiben éppen vagy azt szeretnéd építhetővé tenni, könnyen működtetni, és megtalálni benne a legtöbb forrást, hát akkor jelölj be. Ír rám, az e-mail címemet itt megtalálod a videó alatt, a telefonszámomat is. Jába fogsz hívni, egy előreegyeztetett időpontban tudnak visszahívni. Úgyhogy azt javaslom, hogy e-mail címre, írd meg esetleg a nehézséget, problémádat, bármilyen, munkahelyi, párkapcsolati, társkapcsolati, írd le, mi faj neked a legjobban, írd le, amit gondolsz, vagy amit akarsz. Csak egyet kérlek, magadról ílj, bármilyen témában. Mert hát lehet gyereknevelési nehézség is, hogyha szeretnéd, átlátni a helyzetedet, hogy jobban megérteni a kamaszodó gyerekedet, de főleg a párkapcsolatok azok amiknél azt tettem észre, hogy a mai társadalmunkban elég nehezen működnek. Rengeteg a vállás. Nagyon könnyen feladjuk. A helyet, hogy inkább tanulnánk, egymást megtanulnánk, és azokat az emberi viselkedési módokat, és azokat a folyamatokat, a kommunikációban különböző beszélgetéstechnikákat, különböző felismeréseket, különböző játékszíneket, éppen mivel játszok most. Szóval ha ezeket mind jól megtanuljuk, és megértjük, hogy a másik miért és hogyan működik úgy, ahogy, és én magam miért működök bizonyos helyzetekben, pont úgy, ahogy, akkor már nyert ügyem van. Hát akkor én vagyok már az irányító, és tudom a helyzeteket úgy kezelni, ahogyan érdemes. És akkor kevesebb problémám lesz, kevesebb betegségem, kevésbé lesz fuszelt az egész napom, és akkor jobban tudok örülni. Szinte minden. Hát az is elgondolkodtató egyébként, amikor valaki magára erőlteti, hogy neki ma öröm napja van. Vagy állandóan vigyorog. Habár én mindig azt szoktam mondani, először elsősorban önmagamnak, hogyha nekem vacak napom van. Akkor ezt miért adjam tovább? Miért akarjam, hogy a többieknek is vacaknapja legyen, akivel aznap találkozom? Hát, nekem van vacaknapom. Akkor ezt a vacaknapot elengedem. És amikor elengedtem, akkor már azt teszem észre, hogy mi a jó benne. Mivel tudnám jobbá tenni ezt a vacaknapomat, mint hogy még több nehézséget hozzak vele. Most az jutott eszembe, hogy három, itt a magyar három igazságunk, igaz, plusz egy a ráadás. Na hát, hogy hogy hozom be? Hogy vonzom be? Ugye, egyik nehézség jön a másik után, aztán jön egy harmadik, aztán már utána várjuk, hogy na, akkor mi lesz a negyedik? Hát ez pedig a vonzás törvénye. De most erről majd egy Videóban beszélek. Köszönöm, hogy meghallgattál. Legyen csodás élményekkel teli napod. Kívánok minden jót az életedben.